Привіт всім підписникам та глядачам каналу «Фартовий колекціонер». Дуже радий, що ви заходите до мене в гості. І в сьогоднішньому випуску я розкажу вам, як змінилася ціна на банкноту 50 та 100 гривень, які були випущені ще дуже-дуже давно, в 92-му році, вони не платіжні. А ще перед цим дуже хочу сказати вам величезне дякую за те, що підтримали мій збір та збір з моїми друзями. Для 93-ї бригади ми збирали на бінокуляр. Зараз потрібну суму ми зібрали, замовляємо в Європі. Як тільки він приїде, я додам фото та відео в Інстаграм, також підписуйтесь на мій інстаграм, а також у нас є телеграм-група, де можна дивитись інформацію, коли сайт НБУ видає нові монети, коли з'являються там якісь пропозиції, щоб ви не прогавили цей момент. Ось хочу показати вам дві банкнотки, це 50 та 100 гривень, які у нас були зроблені, можна сказати, пробні. Да? Ми вибирали дизайн, вони друкувались в Канаді, і вони виходили в наборі. Я вам колись на своєму каналі показував повний огляд цього набору, також він складає основну частину моєї колекції. А зараз а, на днях я подивився, які були продажі саме цих банкнот, наприклад, на прикладі 50. Гривень. Дивіться, в квітні її купили за 5 тисяч гривень. Ми бачимо, що 69 людей дивилися за торгами, це доволі багато. І 31 ставка була зроблена, 5 тисяч гривень за ось таку банкноту. Ви бачите, тут ще у нас неплатіжна, воно було продруковано такими дірочками. Є, є ще така банкнота, яка без цього. Я думаю, вони як пробні видавалися і не попадали в жоден, в жоден альбом, і тільки, тільки колекціонери мали змогу їх десь придбати чи якось дістати. Ось така цифра. Далі давайте подивимось, який аукціон 30 квітня за 5300 гривень. Бачимо, ще більше людей дивились за цим лотом. Ну, це показує, що тематика банкнот розвивається. Я вам розкажу, чому. Тому що зараз Національний банк випускає нові банкноти, присвячені ювілеям, присвячені подіям, і вони на прес-конференції заявили, що вони будуть продовжувати цю політику. А це значить, що ще більше нових боністів будуть збирати саме банкноти України. І самі найперші банкноти будуть постійно-постійно рости, рости в ціні. Так що, друзі, якщо у вас є залишився такий альбом. Я раджу вам його не продавати. Зараз, я розумію, що доволі прикольна, цікава ціна, але... Політика Національного банку буде продовжуватися, вони будуть випускати нові банкноти і колекціонерів буде ставати ще більше. Тому ці позиції буде доволі легко продати по гарній ціні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу колекціонування банкнот України. Обов'язково заходьте на сайт Віоліті, тут можна подивитися, які були продажі монет, банкнот. Послання я залишу в описі і я залишу в описі посилання на bon не України. Подивіться, які зараз ціни, які зараз а, видаються. От ви бачите якраз а, ті 50 гривень, і, які можуть бути цікавими для колекціонерів з написом «Зразок». І ще, я думаю, це доволі цікава банкнотка. Подивимось через три дні, за скільки вона продається. Також посилання на цей лот я залишу в описі відео. І, друзі, ще, ще раз дякую за ваші донати. Продовжуємо допомагати ЗСУ. Посилання на донати, на баночки я залишу у описі до цього відео. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!